היי מטולטלות, היי מטולטלים, אני אוריאן והגעתם לערוץ שכל כולו עוסק בטלטלים. יש לי את המברשת הזאת כבר שנים, מברשת ואני יודע שיש עליה המון המון המון המון המון המלצות ברשת וסרטונים למיניהם, כן גם לי יש כל מיני סערות פה, אני לא משתמשת בדרך כלל ורק לאחרונה אני התחלתי ולנסות אותה שוב, והסיבה היא שלא הסתדרתי איתה בכלל בכלל עד עכשיו. בבית, אני לא מאוד גדול לבוא ולשרק את שלי ולהגדיר את הטלטלים אחד אחד. אני הרגשתי שמה שאני עושה עד עכשיו הוא מספק וגם אני לא אוהבת להתעסק הרבה עם השיער. כלומר, אם ראיתם סרטונים קודמים, אתם בטח יודעות שאני כמה שפחות להתעסק עם השיער שלי. ולמצוא את הפתרונות, את השני שלושה הפתרונות האלה שפשוט שתי דקות וזהו, כלומר לא להתחיל לעשות מזה תרערם אז זה קצת יותר תרערם אבל זה עובד והיום אני אראה מה עושים עם זה אז קודם כל, זה דנמן ברש? מה זה? כמו שאתם רואים מברשת אבל היא לא משמשת לפרימה של קשרים מברשת שמשמשת לעיצוב השיער בלבד זה לא מברשת קסם, אין לקוחות מיוחדים, היא לא תכין לך קפה. בסך הכל מברשת עיצוב. איך משתמשים בדנמן ברש? אחרי החפיפה, אחרי שכבר פרמתם את הקשרים בין אם זה על ידי מברשת מיועדת לכך או על ידי הידיים, אתן קרם מורחות את הקרם על השיער לא הרבה, לא מעט, כמו שאתן רגילות, ואחרי הקרם, לוקחות ומחלקות את השיער לחתיכות חתיחות. על כל חתיכה מתנים מברשה אחת של המברשת כדי לאטוף בעצם את כל השיער עם החומר ששמתם, והברשה השנייה משמשת בשביל לסלסל את השיער, כמו שהוקחים מספריים ומעבירים אותם על חוט מתנה בצורה כזאת שמאגלים את זה בסוף והחוט מתנה מסתלסה כלפי אותו דבר עושים עם דנמן בראש. מעבירים אותה לאורך השיער ומעגלים אותה בהתחלה ובסוף. אחרי שעברנו כך על כל השיער, אנחנו משתמשות בג'ל או באיזשהו תכשיר נוסף שמייצב את השיער. יש כאלה שמשתמשות במוס. מורחות על משתדלות לא לפרט יותר מדי עם הידיים את מה שהרווחנו עד עכשיו. ואחר מכן אנחנו מקווצות את השיער מעלה, או בקיצור ואחר כך כמובן אפשר לייבש את השיער עם דיפיוזר או להבש באוויר הפתוח, לבחיר אתכן. מה זה עושה? זה עושה טלטלים מוגדרים, כמו שאנחנו אוהבות. לדעתי האישית אפשר להגיע לאותה תוצאה בדיוק, גם עם מברשת אחרת. עם מברשת שנראית כמו זאת, שאין בה... יותר מדי סיבים بين הסיבים המרכזיים, כלומר בין השיניים שלא יותר מדי חוטים כאלה מסתובבים, וגם שהיא תהיה מעוגלת קצת בקצה, זה מאוד עוזר לעשות את הפעולה הזאת של העיגול. אני לא חושבת שיש בדבר הזה איזשהו משהו קסום, אני חושבת שאתם יכולות למצוא גם כן פתרונות נוספים שיכולים לעזור לכם להגדיר את השיער. יש לי מברשת נוספת שקניתי אותה גם כן לפני כמה שנים בעשרה שקלים באחת מהחנויות كان בארץ והיא עושה בדיוק את אותה עבודה. אז נכון הסיבים שלה, החיצוניים, הם קצת יוצאים מחוצה אבל אני בטוחה שאפשר למצוא אחת כזאת שלא פעם אמרו שכל החיקויים של הדנמן בראש אי אפשר להוציא להם את הסיבים הפנימיים מה מיוחד בסיבים הפנימיים, אם תראו מה עשיתי שלי פה כל החורים האלה שנמצאים שם, אני בעצם הוצאתי מפה את השיניים שלה והסיבה שעשיתי את זה היא כדי שהחלקים של השיער שלי שעוברים בעצם הגדרה יהיו יותר גדולים. בפועל ניסיתי גם את זה וגם את זה ולא ראיתי שינוי כל כך גדול בין השניים, אני חייבת לציין, אבל אם אתן רוצות לדעת איך להוציא את הסיבים האלה, אז זה נורא פשוט. מוציאים בעצם את כל החלק האדום החוצה, אחרי שמוציאים את זה בכוח מתון פיזי רב, פותחים אותה החלק האדום ומוציאים את הסיבים שאתן רוצות להוציא. זה הולך בשורות, כלומר אי אפשר להוציא את רוחב השורה רק לאורך. אחר כך אנחנו מסדרים את זה בחזרה יפה טוב טוב למקום ומשחילים פנימה. הצלחתי להכניס את זה פנים עד איזשהו שלב, ואחר כך אני כבר רגשתי שאין לי כוחות יותר, נתתי לבן זוגי להתעשית מזה, וכמו שאתם רואות, זה לא, עדיין לא עד הסוף אצלי, אבל זה מה יש. במהלת השנייה שיש לי, המזויפת כאן, הצלחתי מאוד בקלות, טאק, להפריד, ולהחזיר במקום. <ש> אני פשוט חושבת שכדאי לכם, קודם כל לנסות את מה שיש לכם בבית. יכול להיות שאם אתם תעברו רגילה, כמו שיש לכם בבית, על השיער, באותה צורה שאני ארעית לכם בסרטון, יכול להיות שאתם תגיעו לאותה תוצאה, אז חבל ערוץ קודם לקנות משהו נוסף, כדאי קודם להיעזר במה שיש אצלכם. איפה קונים? את המברשת המקורית אפשר לקנות באתר של דנמן, זה אתר בריטי והוא שולח לארץ, אפשר להזמין משם, אפשר גם כן להזמין את זה באמזון, אני משאירה לכם לינקים עד אב, חשוב לי להגיד, השיער שלי נראה ככה והוא מאוד יפה ואני אוהבת את זה עכשיו אבל אני מרגישה ששיטת סקוויש ל לי את השיער הרבה יותר רבוי הטלטלים אצלי נראים יותר בייביליסים אחרי השיטה הזאת על, על השיער שלי אני אוהבת את זה יותר, כנראה שהשיער שלי מעדיף יותר מים תמצאו את הדרך שלכם, לכל אחת יש את הדרך שלה אני בטוחה שיש פה הרבה שצרפות בסרטון הזה שניסו את המברשת אז אני מה אתה תחנן ליה? אתה נעבדה, לא נעבדה, אתה משתמשת בכל יום, אתה משתמשת ו... בפמ ב, ו... אז אני מטחיבתיכם לכתוב לי בתגובות, ולא לשכוח, אם אתם לא עצרתם, תפרגנו, תעשו לאegl ליצירתם, תכתובו זה מה שומ, יאלם, התרה ליצירתם باي باي.